أختي تقول زوجي لاصلي، آه يعني دايما عاوز يشتغل وعاوز وإلى آخره، ماذا أفعل معه؟ سألتها أنا بالأمس يعني ما بيصليش حتى الجمعة، قالت ممكن يصلي، فأنا أقول بفضل الله ما دام الرجل يصلي ويقطع، يعني أنصح الأخ ابتداءً أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر تركه للصلاة وتضيعه للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ده كلام النبي يا ده مش كلامي أنا، أحسن نتهم بالضيق أو بالتطرف أو أو إلى آخره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ويقول كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد كفر والله تبارك وتعالى يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والأدلة في هذا البك كثيرة وبعدين الصلاة صلة صلة بينك وبين الله تبارك وتعالى تربطك بربك جل وعلا ويطهرك الله بها من دنس الخطايا والمعاصي والذنوب كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أبقى من درني شيء؟ ممكن يبقى على شيء شيء من القذارة أو النجاسة قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وأنا أنصح لأختنا فاضله ان تختار الوقت المناسب التي تقدم فيه النصيحه لزوجها لان الزوج لو اختارت الوقت الغير مناسب ربما يرفض الزوج النصيحه ويقول لها انت هتشتغلي لي بقى فحكيمه وانت هتشتغلي لي بقى أم العريف انت هتبقي وهكذا فانا انصح الاخت الفاضله ان تختار الوقت المناسب لتبذل النصح لزوجها بالكلم الرقراقه المهذبه الجميله وسامحين اذا قلت لك المراه الذكيه تعرف الوقت الذي تكلم فيه زوجها فيستجيب والزوج الذكي هو الذي يعني يعرف الوقت الذي يكلم فيه زوجته فتستجيب. في وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره وأن يؤلف بين قلبيكما على الحق واصبري عليه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.